بإشعية 53 بتقول النبوة محتقر ومخذول من الناس أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها يسوع المسيح لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه عم يفكر فيهم يمكن بعدين لما أرى إنه مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل أثامنا لأنه لما شافوا عم بموت ومات مش بطل مأمن فيه صار مأمن فيه اكثر عارف إنه هيدا هو وأكيد وصل لما حل بعدد تسعة وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته. قال مكتوب انه في رجل غني رح ياخده هيدا انا وراح اذا ما كان عرف قبل قد حلوه كمان لما يكتشف بعدين انه الرب كان بيعرفني من زمان مخطئ جدا لما نظن انه نحن بتبلش علاقتنا مع الرب لما نعرفه للرب ولما نكتشف محبته ونسمع صوته لكن لما نراجع بحياتنا نكتشف أنه هو من زمان بيعرفنا هو اللي وصلنا لهون وأديت عامل معنا وحفظنا وكلمنا ووصلنا قديت بيعرف عنا من زمان كثير قال له لا ارمي يا قبل ما صورتك في البطن عرفتك وقبل ما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب. بتعني لك وبتعني لك انه الرب بيعرفنا من زمان ومحضر لنا دور وخدمه ومكان وحلو نكتشفه؟ بتعني لي كثير انا. الرب مش ناطر الصدف والظروف وقد إحنا نحن هيك بنتحمس او شاطرين. الرب عنده مشروع وعنده مكان، يوجد لك مكان ودور. يا يوسف انت الرجل الغني لح تنزلني عن الصليب وتكفني وتدفني عنده تلاميذ كثير يسوع خلين هن يهتموا فيه تقدم واخذ الدور لانه راقب وميز أعرف هو مين وشو بده منه الرب